رسمياً ومن داخل هذا الفيديو سأشارك معكم تسريبات أسطورية جداً وأقوى الأحداث القادمة معنا في سيرفر شق الأوسط لشهر أبريل وبشكل رسمي ومؤكد السلام عليكم يا رفاق كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وبصحة وتمام معكم كرولو ورجحت لكم فيديو جديد ففي هذا المقطع يا اصدقاء ساشارك معكم اخر اخبار وتسريبات بخصوص لعبه فري فاير ورح نبدا اولا بتسريب التوب اب القادم ورح نتكلم ايضا عن الخبر الذي ينتظره كل المتابعين الا وهو عوده حاضنه سلاح الام بي 400 لكم ايضا الرويال الاسطوري وكل السكينات والجوائز الخاصه به إضافة إلى ذلك سأستعيد لكم الحاضنة الثلاثيه الأسطورية القادمة معنا في سيرفر الشاق الأوسط ورح نتحدث أيضاً على بونيس الجواهر وموعد نزوله وسأستعيد لكم كل السكينات الجديدة وقبل بداية في هذا الأمر صلي على سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وسلام وبتمنى من كل أسطورة جديدة معنا أن تشارك في قناته وتفعل زر الجرس ولا تنسى أيضاً تعمل لايك للمقطع ومرحباً بك في عائلة كرولو وبدون إطالة يا أصدقاء في المقدمة نخليكم مع الفيديو مشاهدة ممتعة. مرحبا بكم يا أحلى المتابعين في فيديو جديد وكما العاده هذا السعرات تعليقات الأسطير صراحة شكرا جزيلا لكم على كل هذا الدعم والسيبورت وعلى كل هذه التعليقات الجميلة والمحفزة ومستمر بإذن الله في تقديم الأفضل لكم وتطوير محتوى القناة وفي البداية حب أقول لكم أنه في هذا الفيديو راح تكون تسريبات خرافية جدا فلا تنسى أنك تشاهد المقطع للنهاية لكي يتعرف على كل شيء ويلا نبدا باول سريب معنا في هذا الفيديو واللي راح يكون التوب اب القادم فرسميا ومثل ما كنت بتشاهدو الان هذا هو عرض الشحن الجديد اللي راح ينزل معنا في سيرفرنا سيرفر الشرق الاوسط واللي راح يكون خاص ببونيس الجواهر اما الموعد الرسمي لنزوله فراح يكون غدا باذن الله في 7 افريل وطبعا هذا التوب اب راح يكون انه عندما تشحن 100 جوهره راح تقدر تحصل على 100 جوهره اضافيه بشكل مجاني اما بالنسبه للحد الاقصى لهذا التوب اب فراح يكون 1000 جوهره هادئني يعني أنه في الأخير يا أسطورة عندما تشحن ألف جوهرة راح تقدر تحصل لآلف جوهرة إضافية بشكل مجاني صراحة من أقوى الأحداث اللي تنزل معنا في اللعبة وشخصيا أحب كثيرا هذا الحدث الخاص ببونيس الجواهر ورح ينزل معنا كيف ما لكم غدا بإذن الله في 7 أبريل ورح يصمم معنا هذا عرض الشحن. إلى غاية 11 أبريل فلا تضيعوا الفرصة أبداً عرض شحن أسطوري راح يكون معنا لمدة 3 أو 4 أيام ولا تنسوا أيضاً تعطونا رأيكم في هذا عرض الشحن القادم وكيف ما قلت لكم يا رفاق أنه في هذا الفيديو راح تكون تريبات أسطورية جداً وننتقل مباشرة للتريب الثاني معنا في هذا المقطع واللي راح يكون الرويال القادم فرسمياً ومثل ما يقوم بيتشات الآن راح ينزل معنا هذا الرويال الأسطوري في سيرفرنا سيرفر شغل الأوسط وهذا بصحيح صحيح ومؤكد 100% اما موعد نزوله فراح يكون غدا باذن الله في 7 افريل وننتقل مباشره لاستعراض كل الجوائز الخاصه بهذا الرويال نبدا اولا بالجائزه الكبرى الخاصه بهذا الحدث واللي راح تكون طبعا هذا سكين الولد وهذا ايضا استعراض كامل له الشكل الخاص به سكين ولد اسطوري وراح تكون فيها ايضا هذه التاثيرات الخرافيه اما تقييمي له فراح يكون 9.5 اضافه الى ذلك هذا سكين موجود معنا في خانه ترند وننتقل مباشره للجائزه الثانيه معنا واللي راح تكون هذا سكين القبضة وهذا أيضاً استعراض كامل للشكل الخاص بها قبضة رهيبة جداً و تكون فيها نفس التأثيرات الخضراء الخاصة بسكين الولد أما تقييمي لها فراح يكون من عشرة إضافة إلى ذلك رفاق هذا سكين القبضة نزل معنا من قبل في إحداث الإبادة السابقة و يكون معنا أيضاً هذا السكين الخاص باللوت بوكس وهذا أيضاً استعراض كامل للشكل الخاص به وهذه كانت هي الجوائز الكبرى الخاصه بهذا الحدث اما بالنسبه لبقيه الجوائز فهي امامكم الان بالمقطع اضافه الى ذلك راح يكون معنا هذا التوكن واللي راح تقدر تستبدله بكل هذه الجوائز اما بالنسبه لللفه الواحده فراح تكون بـ 25 جوهره و10 لفات ب 250 جوهره، اما الشيء الاسطوري في هذا الرويال فراح يكون انه هذا السكين الولد ما راح يعود معنا مره ثانيه في اللعبه وهذا طبعا كلام شركه غارينا هي من اكدت انه هذا السكين راح يكون محدود وما راح يعود مره ثانيه في اللعبه، اضافه إلى ذلك راح تقدر تحصل عليه ب 25 توكن وراح يكون معنا ايضا هذا السكين الخاص بالثلجه واللي راح تقدر تستبدله ب 8 توكن، اما بالنسبه لهذه الصناديق الاسلحه فراح تكون ب او واحد توكن وهذا كان استعراض كل التفاصيل الخاصه بهذا الرويال الاسطوري ولي راح ينزل معنا غدا باذن الله في سيرفرنا سيرفر مينا اسم الحدث راح يكون اسطوره رمضان اما المده الخاصه به فراح تكون 16 يوم فلا تنسوا يا أصدقاء تترقوا رايكم في هذا الرويال وكل الجوائز الخاصه به وما هو اكثر عرضنا إعجابكم واما الان راح انتقل لتسريبات ثالث الاسطوري معنا في هذا المقطع واللي راح يكون بخصوص الحاضنه الثلاثيه فخبر مفرح للجميع رسميا شركه غارينا راح تنزل معنا حاضنه ثلاثيه اسطوريه في سيرفر الشرق الاوسط وهذا تسريب صحيح مؤكد 100% بحيث انه شركه غارينا كانت قد نزلت معنا من قبل هذا المنشور في صفحتها الرسميه على الانستغرام واللي فيه ما هي الحاضنه التي تريدنا احضارها لك في اللعبه موجود معنا طبعا في هذا المنشور ثلاث حاضنات خاصه بسكنات الملابس وايضا ثلاث حاضنات خاصه بسكنات الاسلحه وبما انه كل المتابعين وايضا كل لاعبي فري فاير يحب عوده نزول حاضنه سلاح الام بيكارونت فشركه جارينا راح تنزل معنا حاضنه ثلاثيه اسطوريه جدا راح يكون متواجد فيها حاضنه سلاح الام وايضا حاضنه سلاح الاكس ام 8 اضافه الى ذلك حاضنه سكنات الملابس الخاصه برابر العالم السفلي اما بالنسبه للخبر الذي يؤكد صحه هذا التسريب هو اني كالعاده كنت ابحث في ملفات اللعبه عن اي شيء جديد وقدرت استخرج لكم هذه الصوره الجميله جدا صوره خاصه بعرض رمضان وفيها ايضا هذه المخططات الخاصه بحاضنه سلاح الاكس ام 8 وايضا حاضنه سلاح الام بيكارونت وايضا الحاضنه الخاصه برابر العالم السفلي صراحه اعتبرها اقوى حاضنه ثلاثيه راح تنزل معنا في هذه السنه الحاليه 2023 اما تقيمي لها فراح يكون 10 من 10 وساترككم الان يا رفاق مع السعرات خفيف وظريف لهذه الحاضنات الثلاث نبدا اولا بحاضنه سلاح الام بيكارونت واللي هي حاضنه غنيه عن التاريخ عندنا أولا أقوى سكين في هذه الحاضنة واللي راح يكون هذا السكين الذهبي، وراح يكون معنا أيضا يا رفاق هذا السكين الأخضر الخاص بالجوهر الخالدة أما بالنسبة لبقية السكينات فهي أمامكم الآن بالمقطع اضافه الى ذلك يا احلى متابعين كل هذه الحاضنات نزلت معنا من قبل فبدون ما استعرض لكم الميزات وايضا التأثيرات الخاصه بها كل هذه السكينات الخاصه بهذه الحاضنه الثلاث تعرفوها جيدا وننتقل مباشره لاستعراض الحاضنه الثانيه معنا واللي راح تكون الحاضنه الخاصه بالرابر وهذه ايضا كل سكنات الحاضنه ولا تنسوا يرفاقوا رايكم في التعليقات بخصوص ما هو اكثر سكين نال اعجابكم في كل حاضنه وساترككم الان مع المقطع ومشاهده ممتعه أما بالنسبة للحاضنة الأخيرة معنا فراح تكون الحاضنة سلاح الـ XM8 ونتلقي يا رفاق بعد انتهاء استعراض الحاضنة ورجعت لكم يا احلى متابعين من جديد وبعرف انه الكل يتساءل متى راح تنزل معنا هذه الحاضنه الثلاثيه في سيرفرنا سيرفر الشرق الاوسط بما انه في هذه الصوره او هذا التسريب مكتوب عرض خاص فاكيد انه هذه الحاضنه الثلاثيه راح تنزل معنا في شهر رمضان المبارك يمكن تنزل معنا في الاسبوع الحالي او الاسبوع القادم ولكن عاجلا ام اجلا راح تنزل معنا اقوى حاضنه ثلاثيه في سيرفرنا سيرفر مينا فلا تنسوا يا اصدقاء سترون رايكم وتقييمكم في هذه الحاضنه الثلاثيه وايضا في عوده حاضنه سلاح الام بي 40 وامنا راح ننتقل للتسريب الاخير معنا في هذا الفيديو واللي راح يكون بخصوص اقوى الاحداث القادمه ونبقى دائما مع هذه الصوره الجميله الخاصه بعرض رمضان بحيث انه لو ركزتوا جيدا راح تلاحظوا انه موجود معنا هذه الرقصه وهذا ايضا استعراض كامل للشكل الخاص بها رقصه رائعه جدا وراح تكون ايضا خاصه بشهر رمضان المبارك اما تقييمي لها فراح يكون 8.5 من 10 اضافه الى ذلك رفاق هذه الرقصه راح تنزل معنا في احداث بالجواهر يمكن تنزل معنا في وربح او في البطاقات. ولكن وبشكل رسمي راح توفر معنا هذه الرقصة الجديدة في شهر رمضان المبارك فلا تنسوا يا أصدقاء رايكم مدقيمكم في هذه الرقصة وننتقل مباشرة لتاني حدث معنا واللي راح يكون بخصوص توب أب أسطوري سينزل معنا في سيرفرنا سيرفر الشرق الأوسط في الأيام القادمة بحيث أنه في نفس الصورة موجود معنا صورة الذهبية أو الحجر الأصفر الخاص بالحاضنة وأيضا موجودة معنا كل المخططات الخاصة بالحاضنة الثلاثية سأشرح لكم هذا الأمر يا أحلى متابعين. بعد ما تنزل معنا الحاضنة الثلاثية في سيرفرنا سيرفر مينا راح توفر معنا أيضا عرض شحن أسطوري خاص بهذه الحاضنة واللي راح يكون فيه طبعا الذهبية وأيضا كل المخططات الخاصة بهذه الحاضنات الثلاث فلا تنسوا يا اصدقاء تتونا رايكم وتقييمكم في هذه الاحداث القادمه معنا في سيرفر شغل الاوسط اما رايي الخاص فهو ان شركه غارينا بدات تهتم وتعتني بسيرفرنا سيرفر مينا وايضا تنزل معنا احداث اسطوريه مثل الحاضنه الثلاثيه وايضا بونيس الجواهر فلا تنسوا يا اصدقاء تتونا رايكم وتقييمكم في هذا الامر والى هنا يا اصدقاء نكون وصلنا الى نهايه الفيديو ومثل ما وعدكم يا رفاق اني في هذا الفيديو ساستعرض لكم تسريبة اسطوريه جدا والحمد لله كرولو يفي بيع الخاص به فشكر خاص ولكل أسطورة شاهد الفيديو حتى هذه اللحظة ولكي أعرف أنك متابع في وقد شاهد الفيديو كاملا وترك لي في التعليقات كرولو أفضل مسرب وبإذن الله 67 كافي أسرع وقت ومع السلامة يا أحلى متابعين دمتم في رعاية الله وحفظه ونتلاقي في فيديو آخر